سلسلة M2 من آبل بدأت سلسلة معالجات M الجيل الثاني مع إصدار MacBook Air، Mac Mini وMacBook Pro 14-16 إنش، حان وقتها لتزود من شرائح الجيل الجديد. في تغييرات بسيطة لكنها جوهرية. مرحبا بكم هنا رقمي تقني نأخذكم إلى حدود التقنية عالم المعرفة في الأجهزة الذكية وتطبيقاتها وعالم الذكاء الاصطناعي وخليكم على المتابعة. اليوم راح نتكلم عن احدث التقنيات المتقدمة في حواسيب ماك من ابل وكيف تقود ابل ثورة التقنية في طريقة هندسة استخدامنا للتكنولوجيا من خلال شرائحها M2 Pro و M2 Max بينما كان نصيب اول ماك ميني في مجموعة الام هو معالج M1 فقط ماك ميني يحصل على معالج M2 وكذلك M2 Pro هذه المرة يصل إلى هيكل ماك من الجديد تواصل أبل تطبيق استراتيجيتها بنجاح فبينما تزيد المعالجات الأخرى من استهلاك الطاقة لأداء أعلى وبالتالي ارتفاع الحرارة والحاجة لمزيد من التبريد ينتج عنه صوت عالي لمروحة التبريد ومدخرة قصيرة المدى للحاسوب المحمول رغم تقليل سرعة المعالج بعد فصل الحاسوب المحمول عن الطاقة الكهربائية. في 17 يناير تواصل أبل عكس هذه الحالة السائدة في معالجات انتل و AMD، وتستمر فلسفة كفاءة أداء الطاقة، باستخراج أعلى أداء ممكن من الشريحة بأدنى استهلاك للطاقة. بعد ما بدأت شريحة M2 واللي تكلمنا عنها هنا، واللي نزلت الشريحة على خطوط إنتاج آيباد برو بوك إير الجديد عندنا M2 برو المصمم هندسياً على معمارية خمسة نانومتر أجيل الثاني بأربعين مليار ترانزستور في شريحة بحجم بنان الإبهام إن فعالية البنية الهندسية في الترابط البنيوي الداخلي المباشر مع الذاكرة اللحظية أو وحدة الذاكرة يسمح لكل مساحة الشريحة بالتواصل مع وحدة الذاكرة وبالتالي تواصل مستمر لكل أجزاء الشريحة الداخلية المختلفة ليعطي سرعة هائلة في تبادل البيانات بين الشريحة ككل ووحدة الذاكرة M2 Pro تعطي سرعة 200 جيجا بايت في الثانية ضعف آداء M2 ويدعم 32 جيجا بايت وحدة الذاكرة كحد أقصى مع شريحة M2 Pro يستطيع ماك Mini تشغيل ومعالجة مهام عالية الأداء مثل تحرير الصور والفوتوشوب بسرعة أعلى من شريحة M1 يعد تحرير المقاطع باستخدام Final Cut Pro أسرع بمرتين كما أن ماك Mini الجديد معد للألعاب بمعالج M2 Pro بتشغيل إطارات أكثر للألعاب هذا الآداء الفائق يجعل ماك ميني ضمن نطاق الأجهزة المكتبية الأكثر تنافسية في الآداء مع صغر الحجم وقله التكلفه التكلفة شريحة M2 Pro أيضا تصل إلى سلسلة ماك بوك برو 14 إنش مع هذه الشريحة يحتوي ماك بوك برو على الجيل التالي من وحدة المعالجة المركزية ذات 12 نواة 8 أنوية منها عالية الأداء وأربع أنوية عالية الاقتصادية في استهلاك الطاقة بنسبة 20% أداء أعلى مقارنة مع MacBook برو بالشريحة السابقة كما أنه يحتوي على 19 نواة رسوميات مما يعطي 30% سرعة أعلى في معالجة الرسوميات والوحدة العصبية تحصل على التعزيز الأكبر مسرعة بذلك التعلم الآلي المستخدم في المقاطع والصور والصوت ومختلف الوسائط بزيادة أداء تصل ل 40% أسرع من الجيل السابق. والحين نصل للمعالج الثالث من خط إنتاج معالجات إم الجيل الثاني m2 max. هذه الشريحة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 ويدعم لحد 96 جيجا بايت حجم ذاكرة داخلية أي 50% أعلى من الجيل السابق اللي كان حده الأقصى 64 جيجا بايت 12 نواة معالجة تعطي 20% آداء أعلى من الجيل السابق M1 Max ومعالج رسوميات عملاق يصل إلى 38 نواة لينتج 30% آداء رسوميات أعلى مع أنوية وسائط تعطي ضعف قدرة تشغيل وتحويل صيغ الوسائط ليصبح قادر على التعامل مع التطبيقات الثلاثية الأبعاد وتحرير المقاطع 8K ودعم شاشات 8K كذلك ومع كل هذه الطاقة المذهلة يبقى العنصر الأهم لفلسفة آبل دائماً حاضراً حتى في أقوى أجهزتها المحمولة كفاءة آداء الطاقة ليصل عمر المدخرة إلى 22 ساعة بساعة أطول من الجيل السابق ختاماً تعمل آبل على توسيع أفق التكنولوجيا بأحدث التقنيات المتقدمة في حواسيب الماك شرايح M2 وM2 Pro وM2 Max فانها توفر اداء عالي وقدرات متفردة في تصميم مدمج ا كنت محترفا تعمل على مهام اعمال عاليه الاداء او مستخدما عاديا اجهزه ماك بوك تقدم لك تجربه فريده بهذا التمازج الرائع بين مكونات العتاد الصلب فيما بينها وبين نظام التشغيل كذلك شكرا لكم وتفاصيل أكثر تعرفوها عن أنواع شرائح M2 Pro و M2 Max في الحلقة القادمة مع مقارنة الآداء تابعونا بالاشتراك وتفعيل جرس التنبيهات كان معكم إبراهيم بو إلياس من رقمي تقني في أمان الله